Γεια σας παιδάκια μου. Να είμαστε πάλι εδώ με μια βίντεο διδασκαλία. Γεια σας και επομένα. Λοιπόν, το μάθημά μας σήμερα είναι από το βιβλίο της γλώσσας, δεύτερο τεύχος, σελίδα 49, το χαρούμενο λιβάδι. Πριν όμως ξεκινήσουμε το μάθημα, θέλω να έχετε στο μυαλό σας ένα-δυο ωραίε εικόνες. Κάπου στο κείμενό μα θα μιλήσει για κατακόκκινε παπαρούνε. Επειδή το έχω ξαναδάξει αυτό το μάθημα, με ρωτούσαν τα παιδάκια τι είναι οι παπαρούνε. Πώ να περιγράψει λοιπόν μια παπαρούνα, να, αυτό το πράγμα, αυτό το λουλουδάκι είναι, το οποίο ανθίζει την άνοιξη. Στην Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολλέ. Εντό Γερμανία, για να είμαι δεν τι έχω παρατηρήσει. Αλλά μπορεί και να έχει. Ένα άλλο λουλουδάκι που είναι μέσα στο μάθημά μα είναι αυτό. Κίτρινε κι μαργαρίτε. Αυτές είναι λοιπόν οι μαργαρίτες, εδώ είναι οι κίτρινες και εδώ είναι οι άσπρες. Το ξαναδείχνω άλλη μια φορά, κατακόκκινες παπαρούνες, κίτρινες και άσπρε μαργαρίτες. Με αυτή την εικόνα στο μυαλό μας, θα προχωρήσουμε στο μάθημά μας σήμερα, το χαρούμενο λιβάδι. Η Μελίνα απολαμβάνει τα δώρα του Ελτών. Τρώει τη σοκολάτα της και διαβάζει το βιβλίο που της δόρισε. Κάποτε, λίγο πιο μακριά από το μέρος που μένουμε, υπήρχε ένα λιβάδι. Όλοι έλεγαν πως ήταν το ωραιότερο λιβάδι που είχαν δει ποτέ. Ήταν γεμάτο κάτασπρες μαργαρίτες. Οι μαργαρίτες ήταν πολύ αγαπημένες και περνούσαν όμορφα μαζί. Ως που μία μέρα μία παπαρούνα φύτρωσε δίπλα τους. Σε λιγάκι μαζεύτηκαν όλες οι μαργαρίτες γύρω από το καινούριο φυτό. Άλλες το κοίταζαν με περιέργεια, άλλες με θαυμασμό και άλλες του γύριζαν την πλάτη γιατί δεν το ήθελαν στο λιβάδι τους. αυτή είναι κατακόκκινη και εμείς ασπρές, είπε μια ψιλόμυτα Μαργαρίτα. «Κοίτα πως διαφέρει από εμάς. Κοιτάξτε τα φύλλα της πόσο άγρια είναι και το κοτσάνι της είναι όλα αγκάθια. Μας χαλάει την ομορφιά του λιβαδιού. Αδύνατο να ανέχτω εγώ μια άσπρη κάτασπρη Μαργαρίτα να μείνω μαζί της. Δεν θέλω ένα τέτοιο λουλούδι δίπλα μου». «Τι είναι αυτά που λέτε» Είπε η γιαγιά Μαργαρίτα που τη φώναζαν γιαγιά Μαργαριτένια και που όλες οι Μαργαρίτες άκουγαν τη γνώμη της γιατί ήταν σοφή. Ο παπούσας που είχε πολλούς φίλους μου έλεγε πως υπάρχουν κι αλλού λιβάδια που έχουν Μαργαρίτες και Παπαρούνες μαζί. Αυτός και οι φίλοι του περνούσαν πολύ ωραία εκεί γιατί και οι παπαρούνε. Είναι λουλούδια, σαν και πα. Γι' αυτό εγώ σα λέω να την αφήσουμε να μείνει μαζί μα. Δεν πρόκειται να μα κάνει κανένα κακό. Τι λε, έκανε θυμωμένη μια άλλη Μαργαρίτα. Κι αν δίπλα σε αυτή την παπαρούνα ξεφυτρώσει κι άλλοι και κάνουν παπαρουνάκια, τότε θα γεμίσει το λιβάδι μα με παπαρούνο παιδάκια. «Δεν θέλω τα μαργαριτάκια μου να παίζουν μαζί τους!» «Αυτή διαφέρει από μας! Πώς μπορούμε να ταιριάξουμε» «Και εμείς οι μαργαρίτες διαφέρουμε μεταξύ μας, κι όμως ταιριάξαμε» «Είπε η μαργαρίταριτα, μια άλλη μαργαρίτα που απ' την αρχή κοίταζε με συμπάθεια την Παπαρούνα» «Πώς διαφέρουμε μεταξύ μας, αφού είμαστε όλες άσπρες» Απόρρισαν οι υπόλοιπες μαργαρίτες. Και άρχισαν να μετρούν τα φύλλα τους, τα κοτσάνια τους και τις ρίζες τους. Κατάλαβαν ότι είχαν αρκετές διαφορές. Έτσι με τον καιρό άρχισαν να γίνονται φίλες με την Παπαρούνα. Περνούσαν πολύ καλά όλες παρέα. Η Παπαρούνα είχε γίνει μέλος της ομάδας τους και α ήταν κόκκινη. Κατάλαβαν πως ούτε το φαγητό του τρώει, ούτε τον ήλιο του παίρνει. Έφταναν όλα για όλους. Είχαν ακούσει μάλιστα τους ανθρώπους να λένε, πως τώρα που το λιβάδι ήταν ασπροκόκκινο, τους άρεσε περισσότερο. Διασκευασμένο απόσπασμα από το βιβλίο της φιλός Νικολούδη, «Το χαρούμενο λιβάδι», εκδόσεις «Ελληνικά γράμματα». Αυτό λοιπόν είναι ένα απόσπασμα. Τι σημαίνει απόσπασμα. Δηλαδή όχι ολόκληρο το βιβλίο φυσικά, αλλά ένα μικρό κομμάτι. Προσέξτε, ένα μικρό κομμάτι από ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό ποιος το έχει γράψει. Η Φιλιό Νικολούδη. Παρα πολύ ωραία. Το βιβλίο αυτό έχει έναν τίτλο. Ποιος είναι ο τίτλος του. Το χαρούμενο λιβάδι. Εκδόσεις ελληνικά γράμματα. Σημαίνει ότι αυτός εδώ εκδοτικό οίκος, ανέλαβε και να το τυπώσει σε βιβλίο. Αυτό βεβαίως που είδαμε εμείς ήταν ένα απόσπασμα, ένα κομμάτι του βιβλίου δηλαδή, και μάλιστα διασκευασμένο. Τι σημαίνει όμως διασκευασμένο? Σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς όπως το έγραψε η συγγραφέας, αλλά το έχουν αλλάξει για τις ανάγκες του μαθήματος. Μπορεί να το έχουν γράψει λίγο πιο απλά, μπορεί να έχουν κόψει κάποια κομμάτια για να μην Τόσο μεγάλο έστω αυτό το απόσπασμα, πάντως κάποιες μικρές αλλαγές το έχουν κάνει. Όταν λοιπόν κάνουμε κάποιες αλλαγές σε κάτι, λέμε ότι έχουμε μία διασκευή. Διασκευές έχουμε σε κείμενα, σε τραγούδια και σε πολλά άλλα βέβαια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις δύο σελίδες του βιβλίου μας, την 49 και την 50. Σας τι έχω βάλει δίπλα δίπλα. Εδώ βλέπετε το κείμενο. Εδώ συνεχίζει το κείμενο και εδώ είναι οι πληροφορίες αυτές που σας είπαμε πριν από λίγο για το κείμενό μας. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε, ποιο είναι? Καλή ανάγνωση. Το λέμε πάντα στο μάθημα. Θα το διαβάσετε το κείμενο αυτό πολλές φορές μέχρι να μπορείτε να το διαβάσετε όμορφα. Όταν είστε σε θέση να το διαβάσετε όμορφα, το διαβάσετε στη μαμά ή στον μπαμπά, σε κάποιον μεγάλο να το ακούσει και να δει ότι όντως το διαβάζετε καλά. Αν θέλετε... Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα κομμάτι από αυτό το κείμενο, όχι βέβαια όλο. Ένα μικρό, ίσως να τα ακούσουμε κι εμείς, βρε παιδί μου, αν θέλετε. Και να μας το στείλετε. Με WhatsApp, με email, όπως θέλετε. Ο μπαμπάς ή η μαμά, βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε την πρώτη εργασία. Αυτή εδώ, τη βλέπετε. Για να τη δούμε λίγο πιο κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Ο τίτλος του βιβλίου. Ποιος είναι? Προσέξτε, του βιβλίου. Ο συγγραφέας του βιβλίου. Ποιος είναι? Ή ποια είναι βέβαια. Οι ήρωες του βιβλίου. Έχουμε διάφορες μαργαρίτες, διάφορες παπαρούνες. Νομίζω ότι έχουν και κάποια ονόματα. Βέβαια. Υπάρχουν η γιαγιά, μαργαριτένια. Να μην δώσουμε τις απαντήσεις, θα το διαβάσετε καλά το κείμενό σας και θα γράψετε εδώ ποιοι είναι οι Και στο τέλος, τι σας άρεσε. Εδώ θέλουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αν χωράει βάλτε και ένα διότι. Εμένα μου άρεσε αυτό διότι... Ή σκέτο τέλο πάντων τι σας άρεσε. Αν μπορείτε να εξηγήσετε και για ποιο λόγο σας άρεσε αυτό που σας άρεσε, ακόμα καλύτερα. Είναι λίγος ο χώρος, μην γράψετε πολλά πράγματα. Και εδώ, όταν το τελειώσετε αυτή την άσκηση, θα μας τη βγάλετε μία φωτογραφία και θα μας τη στείλετε ή με email ή με το WhatsApp. Και πάμε τώρα σε μερικές ερωτήσεις κατά Σα Σας έχουμε στείλει και σε ένα φίλιο εργασία, αλλά μπορείτε να τι δείτε και από εδώ μέσα από αυτό το βίντεο. Και να μας απαντήσετε στο τετράδιό σας, γράφοντας απλά το νούμερο της ερώτηση. δηλαδή νούμερο 1, η απάντηση ποια είναι. Και πάμε στην πρώτη ερώτηση. Τι ακριβώς ενόχλησε τις μαργαρίτες όταν φύτρωσε μια παπαρούνα δίπλα τους. Λοιπόν, η απάντηση είναι κάπου μέσα στο κείμενο, θα μπορούσατε να μας δείξετε κυρία Ειρήνη που είναι. Εδώ, ενόχλησε ότι έχει διαφορετικά φύλλα και το κοτσάνι της έχει αγκάθια. Πολύ ωραία. Δεν θα σας δώσω βέβαια όλη την απάντηση. Θα τη γράψετε με μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ερώτηση 2. Τι είπε η γιαγιά Μαργαριτένια για τις παπαρούνες. Κύριε Ειρήνη, κυρία Υπάρχουν και αλλού λιβάδια που έχουν μαργαρίτες και παπαρούνες μαζί. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Τι είπε η Μαργαρίτα μαζι πολυ ωραια ευχαριστουμε τι ειπε η μαργαριτα Ρίτα για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Να μας δείξετε και την απάντηση που βρίσκεται περίπου. Εδώ. Εδώ είναι. Πάρα Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξαν οι μαργαρίτες. Εδώ είναι η απάντηση. Περίπου. Πολύ ωραία. Διαβάζουμε αυτή την παράγραφο. Τι έγινε στο τέλος ιστορίας; Στο τέλος ιστορίας πρέπει να μας γράψετε... Την άποψή σας είναι και αυτό στο, στην τελευταία παράγραφο αλλά να μας πείτε και εσείς ότι ζούσαν αγαπημένες από εδώ και πέρα τι έγινε λοιπόν στο τέλος. Αυτά όπως σας είπα και πριν ή γράφετε τις απαντήσεις στο τετράδιο και μας τις στέλνετε με μία φωτογραφία από το κινητό ή τυπώνετε το φύλλο εργασίας που σας έχουμε δώσει και γράφετε εδώ μέσα τι απαντήσεις το βγάζετε φωτογραφία και μας το στέλνετε. Όπως είπαμε, το κομμάτι κειμένου το οποίο θέλουμε να το ακούσουμε, δηλαδή θέλετε εσείς να μας το στείλετε. Αυτό το ηχογραφείτε στο κινήτο και ο μπαμπάς ή η μαμά μπορεί και αυτός να μας το στείλει με ένα WhatsApp. Λοιπόν, το μάθημα τελείωσε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε να δούμε τις εργασίες σας με χαρά. Ελπίζουμε να σας αρέσει και να περάσετε όμορφα. Γεια σας λοιπόν μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας παιδάκια.